محبت کرتی ہے نا میرے سامنے زیادہ وحید مراد مت بننا تمہارا سر توڑ بھاجی وہ ہیں مجھے آس بھی تو رہ جائے گی ہمیشہ کے لیے کی زندگی پر جی پرا لیوز مایوس مایوس کس کو بولا تم نے شادی کے لیے پچاس ہزار دے دیا <kohan> <kohan> <kohan>